Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Bugünün ən vacib siyasi xəbərləri diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada mən, Elçin Rəhimzadə. Azərbaycan Xalç Cəhbəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli ABŞ-nın dövlət katibinin nümayəndəsi ilə görüşüb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli mayın 31-də Azərbaycana qısa müddətli səfər etmiş Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin müavininin müşaviri Bridget Brinklə görüşüb. Bu barədə Əli Kərimli Facebook səhifəsində məlumat paylaşıb. Məlumatda qeyd olunur ki, görüşdə ölkədəki vəziyyət hər tərəfli müzakirə edilib. O cümlədən siyasi məhbus mövzusu, müxalifətə təziklər, xüsusilə də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına qarşı yeni represiyalar dalğası müzakirə olunub. Qədəbəyin sabiq icra başçısı Salih Rüstemov bandatdəldən Bakı istintak tədcid xanasına köçürülüb. Qədəbəyin keçmiş icra başçısı Mayın 8-də həbs olunan və o vaxtdan mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində saxlanılan Salih Rüstəmov və onun qardaşı oğlu Vidadi Rüstəmli bu gün Bakı istintak tədcidxanasına göçürülüb. Bu barədə onların ailələrindən bildirilib. Ailələrinə onların özləri Kürdəxandakı tədcidxanadan zəng vuraraq məlumat veriblər. Bandat dildə onların işgəncəyə məruz qaldığına dair şübhələr var. Onların həmin idarədə vəkillərlə görüşünə imkan verilməyib. Həbs olunmuş Real Partiyasının Ali Məclisinin üzvü Azər Qasımlıya həyat yoldaşıla görüşməyə icazə verilməyib. Mayın 31-də polisin tələbinə tabi olmamaq ittihamı ilə 30 sutqa həbs edilən Real Partiyası Ali Məclisinin üzvü Azər Qasımlının həyat yoldaşı Samirə Qasımlının əri ilə görüşməyə cəhdi baş tutmuyub. O, Daxili İşlər Nazirliyinin inzibati həbs olunanların saxlanılma məntəqəsinə getsə də Azər Qasımlı ilə görüş ala bilməyib. Mayın 30-da da gəlmişdim, çox təkid elədim, görüş vermədilər. Dedilər ki, sənədləşmə başa çatmayıb, ancaq həm də qeyd etdilər ki, mayın 31- şərait yaradılacaq. Sonra da dedilər ki, istəsəniz sizə zəng vura bilər. Razılaşdım. saat 10-dan kimi zəng vura bilər dedilər. Bu gün saat 12-yə qədər gözlədim. Azər zəng vurmadı. Gəldim ki, bütün görüş otaqları bağlıdır. Təmir gedir deyə o bildirib. Millət vəkili Vahid Əhmədov hökumətin bank siyasətindən narazıdır. Millət vəkili Vahid Əhmədov parlamentin yaz sesiyasının son iclasında banklardakı problemi yenidən gündəmə gətirib. O, çıxışında qeyd edib ki, büdcənin icrasına nəzər yetirdikdə görürük ki, ümumi daxili məhsulda 0,1 faiz artıma nail olunub. Ancaq artımın əsaslı olmamasının səbəbi bankların kredit qoyuluşlarının azalması ilə bağlıdır. Bugün Azərbaycanda 30 bank var. Onlardan yalnız 4-5-i bank iqtisadiyyatında kapitallaşma həyata keçirir. Qalan banklar kapitallaşma həyata keçirmir. Ona görə də bankların sağlamlaşdırılması prosesinə start verməliyik ki, ümumi daxil məhsulun həcmində artıma nail olaq. Maliyyə Naziri Samir Şərifov Milli Məclisin iclasını yarımçıq tərk edib. Maliyyə Naziri Samir Şərifov Milli Məclisin iclasını yarım çıx tərk edib. Bugün parlamentdə 2017-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanun layihəsinin müzakirəsində deputatların qaldırdığı suallara Nazir Samir Şərifovun cavab verəcəyi gözlənilirdi. Lakin Nazir müzakirələrin bitməsini gözləmədən iclası yarım çıx tərk edib. Onun yerinə isə deputatların suallarına Nazir muavini Azərbayramov cavab verib. Müzik Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmə ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.